يعتبر اللاعب الدولي المغربي اشرف حكيمي من اللاعبين الصعيدين بقوه وهو اول مغربي لعب في صفوف الميرينغي ريال مدريد وبعدها انتقل ليصل لنادي باريس سان جيرمان حاليا مما دفع الكثير عن التساؤل ما هو راتب اشرف حكيمي السنوي وكم يتقاضى اشرف حكيمي وكم تبلغ ثروه اشرف حكيمي التي جمعها من خلال لاعب كره القدم في تصريحات اشرف حكيمي لوسائل الاعلام قال بانه يحب كثيرا المغرب وليس من المستبعد ان يستقر فيه بعد اعتزاله لانه يحب ثقافته ولم ي يحدد المدينة التي يرغب في شراء منزل بها لكن هناك توقعات بمدينة طنجه او مدينة او مدينة شماليه رغم انه يحب ايضا مدينة كازابلانكا لكنه غير معجب بمدينة واتزم او القصر الكبير يذكر ان اشرف حكيمي يتقاضى سنويا من نادي باريس سان جيرمان مبلغ 8 ملايين يورو صافيا مع مكافئات حال الفوز باي مسابقة ومكافأة كبيرة عند الفوز بدوري ابطال اوروبا اما فيما يخص ثروة اشرف لازال اشرف حكيمي شابا وفي بداية سنوات عملي لكنه رغم ذلك فقد جمع ثروة كبيرة وتبلغ ثروة حكيمي 20 مليون اورو جدير بالذكر ان حكيمي كانت له الامكانيات من اجل اللعب لمنتخب اسبانيا لكنه فضل اللعب في زي بلده الاصلي المغرب رغم انه لم يعيش فيه ولا يجد الدرجة المغربية جيدا لكنه مولع بالثقافة المغربية التي يعيشها في وسطه العائلي